Hemen naiz, mendian, naturan, paradizuan, baina Hankan daukat mina, batzutan, bizitzan, hola da, gertatzen dena ko zen Astuz, onartuz iritziko da apurka barnean pakea sentituz gozatuz eskertuz hortse da zure bizitzako bidea uran ara di eskertuz naiz dago nezerita